أن تم بناء الفكر الاجتماعي وبعده علم الاجتماع والصراع دائر بين قطبين إلى حدود الساعة القطب الذي يقول بأن المجتمع كبنية ومؤسسات هو من يحدد الفرد. القطب الآخر يقول أن الأفراد هم من يخلقون المجتمع وتقع التفاعلية الرمزية في القطب الثاني فنظرية التفاعلية الرمزية هي أحد أشهر نظريات علم الاجتماع وأكثرها ارتباطاً بالحياة اليومية لأنها تركز على الفرد والمعاني التي يعطيها للأشياء وكيف تتكون أصلاً هذه المعاني فمثلاً عندما نقول شجرة هذا المفهوم له معنى يدل على شيء خارجي الذي هو الشجرة التي نعرفها بمعنى أنه لا يوجد شيء خارجي اسمه شجرة وإنما يوجد شيء أو جوهر أعطيناه اسم شجرة وتداولناه بيننا فالتفاعلية الرمزية هي منظور للمجتمع والحياة الاجتماعية بمعنى أنها تصور وتفسير للحياة داخل المجتمع وكيف تشكل أصلا المجتمع والمعنى الذي نعطيه للأشياء يسمى في التفاعلية الرمزية المعنى الرمزي. وهو معنى يطوره الناس ويبنون على اساسه الحياه الاجتماعيه بمعنى اخر المجتمع ما هو الا في نظر التفاعل الرمزي مجموعه معاني انشاناها وتداولناها بيننا وترجع اصول نظريه التفاعل الرمزي صراحه الى عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر لانه اول من اكد في كتاباته ابرزها الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية على أن الأفراد يتصرفون وفق تفسيراتهم للمعاني معاني عالمهم طبعا بمعنى أن تفسيرات الأفراد وتأويلاتهم للمعاني هي أساس الحياة الاجتماعية وهي أساس المجتمع بصفة عامة لكن غالبا ما يتم إرجاع التفاعلية الرمزية إلى الفيلسوف الأمريكي جورج هيربرت ميد في عشرينيات القرن العشرين لأنه أول من استعمل مفهوم المعاني الذاتية وهذا المفهوم هو أبرز مفهوم في التفاعلية الرمزية فهي تقوم بتحليل المجتمع من خلال معالجة المعاني الذاتية التي يفرضها الناس على الأشياء والسلوكات وحتى الأحداث لأن الناس في نظر ميد يتصرفون وفق ما يعتقدون وليس وفق ما هو صحيح موضوعيا لذلك يقول ان المجتمع يتم بنائه اجتماعيا من خلال التفسير البشري فعلى سبيل المثال لماذا يدخن المراهقين السجائر رغم خطورتها الموضوعيه التي لا يختلف فيها اثنان فطبعا يدخن المراهق لموقف المجتمع من السجائر لأن الناس أو الجماعة التي ينتمي إليها تسود فيها فكرة أن السجائر دليل على النضج وأن التدخين يعطي صورة إيجابية لدى الأقران لذلك المعنى الرمز للتدخين يتجاوز حقيقة الحقائق المتعلقة بالتدخين والمخاطر بل وأكثر من ذلك لنأخذ قضية الهوية الجنسية فمعظم الناس يعتقدون بأن مفهوم الرجل والمرأة راجع للخصائص البيولوجية لدى الاثنان بمعنى أن الرجل رجلا لأنه ولد كذلك والمرأة امرأة لأنها ولدت كذلك لكن بالتفاعلي الرمزية هذا خطأ فالهوية الجنسية بناء اجتماعي وذلك وفقا لما نعتقده في المجتمع على أنه حقيقي بمعنى المعاني التي يحددها المجتمع لكل مفهوم أي أن الأفراد هم من يخلقون مفهوم الرجل والمرأة وخصائصهما وتحديد أدوارهما الاجتماعية فالأشغال المنزلية مثلا وتربية الأطفال من أدوار المرأة والأعمال الخارجية من أدوار الرجل فالرجل رجلا وفق التفاعلية الرمزية لأننا أردناه أن يكون كذلك ونفس الأمر بالنسبة للمرأة وهنا طبعا يجب أن نميز بين مفهوم الرجل ومفهوم الذكر وكذلك مفهوم المرأة ومفهوم الأنثى فالتفاعلية الرمزية تتحدث عن الرجل والمرأة كنوع اجتماعي وليس عن الذكر والأنثى كخصائص بيولوجية إنما تتحدث بشكل أدق على مستوى السلوك والأدوار والأفكار فهناك أمثلة كثيرة جداً كلها تخضع لنفس المنطق أي أن الأفراد بمعانيهم التي يضفونها على الأشياء يخلقون واقعهم ومجتمعهم وطبعاً كما أشرنا سابقاً التفاعلية الرمزية تنتمي إلى قطب النظريات التأويلية التي تعطي الأولوية للأفراد في تشكيل المجتمع تعرضت طبعاً لانتقادات عديدة كسائر النظريات وذلك من القطب الاخر ابرز هذه الانتقادات تتمثل في كون نظرية التفاعلية الرمزية اهملت المستوى الكلي للتفسير الاجتماعي وركزت على الافراد بمعنى انها اهملت دور البنية الثقافية والاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية وكذلك وسائل الاعلام وغيرها من البناء العامة التي تتجاوز الافراد ويشبهونها بمثال أنها بدلا من أن تركز على الغابة بأكملها ركزت على الأشجار